مبروك يا حر شبوحه طويلات يا الشهم يا خيرة كروم الرجال الدون ماله عندك اليوم مجهاه وللمرجل اهلك بالصداره مجال مبروك يا حر شبوحه طويلات يا الشهم يا خيرة كروم الرجال عبد الله يسعدك رب السماوات، ويحفظك من جور الدهر والليالي. عبد الله العلي نهنيك بالدواة، أنت العريس والشهوة في الفصال. أمك أميرة بين كل الأميرات، بتصدر في قمة المجعان. ربة رجال ما تعرف الهزيلة. بين النساء مال <تصفيق> هي أم نوى في نكرن الأميرات متصدرة في قمة جهة المجدعان هي أم نوى في رفيعه الرفيعات طحينا كالنطحين الثقال <تصفيق> هوبو كدب تحزمان الجزينا سنام رب أهلان ما يقال ولا يهمه في حلال، من لابد بلدود في ماضي انفال، يوم الحرايب صافية ما تبال، أنا أقول ما وفيها الأبيات، راعي الكرم من قبل عصف الهلالي، وإخوانك اللي كلهم اجعل مكة كل واحد عدال يشرف المقف بكل المهمات مكانهم معروف بين الرجال واحس وفر الخوات الاصيلات اللي شيمهم حشمه وطيب الغالي لكن تعد وفر الخوات الجميلات عدوانهم يوم عليهم لكالي وكل خواتك تطالي مبروك يا حري شبوحة طويله يا الشام يا خيرة تزروما الرجال أدون ما عندك اليوم مشها وللمجلة لك عبد الله يسعد كراف السماء صار. أمك أميرة بين كل الأميرات متصدرة في قمة المجتعان ربط رجال ما الهزيلة بين النساء فلا الحبيبة مثال بس لا كان ناصحين الثقات، وابوك دب حس بالجزينه سلام رب لا بدال ما يباي، يسوق في باله والعطيه، ولا يهمه في العطايا حلال، من لم يذن بل في فيما مجد كل واحد عجال ويشرف والمقاف بكل مهمات مكانهم سنة معروف بين الرجال واحد السوى الخارج الخوات العصيلات الاشياء مرحش ناوطني بخار ترقية